Bylo to opravdu hodně rozbitý od těch aut, takže jsem si tam tu chybičku udělal a vystoupil jsem z toho. A pravděpodobně ten chránič led brace, který máme na krku, tak prostě při tom, když jsem narazil tím ramenem do země, nebo do motorky, teď už nevím, čem to je, tak mi to trošku narazilo tu kuliční kost tady v tom kloubu. A mě to bolí, ale samozřejmě můžu jakoby, uh, jako hejbat tou rukou. Takže, takže Míra Vraník, manažér, mě tady to. Mě tady už trošku jako dával dokupy nějaký chlaďáké mastěma, takže není to výrazný, no ale samozřejmě na tu smůlu, kterou jsem měl, to ještě nebylo tak strašný, prostě samozřejmě trošku mě to pozdrželo ten pád, ale bohužel dva kilometry před tankovačkou mě došel benzín. No ale pak jsem slitoval prostě tam komisař, který viděl, že tam stojím a popoběhnul mi 100 metrů s kanistrem s benzínem a jakoby toho pomohl mi, ale ta ztráta byla výrazná. A druhá etapa za námi, jsme v cíli, jsme celý v cíli a auto je skoro celý v cíli, takže ji hodnotím jenom pozitivně a, a hrozně z užívám. Udělal jsem někde zhruba těsně po 20. kilometru chybu v duně, šel jsem přes boudu a, a zkoušeli jsme s rozbitým čelním sklem, ale asi po třech kilometrech jsme zapadli, protože z toho nebylo vůbec nic vidět z toho auta tak jsme se rozhodli ho vyimplantovat, vykopli jsme ho a zali jsme si Breila a jeli jsme s brejlama. Musím a, a, zase, abych toho Martina nepřechválil, <saves> ale ne, nemůžu najít a, a, a, žádný negativa. Opravdu je výborný, když a, a, <stavujený> se mu zdá, že už by to mohlo být trošku nebezpečný, že jsem se třeba rozvášnil, tak mě krotí, drží mě při zemi a já jsem mu za to hrozně vděčný je precizní, dneska to bylo hodně navigačně náročný, ta etapa spousta aut bloudila, spoustu aut jsme viděli rozbitých u tratě, takže nemůžu na něj říct ani půl slova, je to pro fik. Chtěli jsme se posunout o pár míst, to se snad taky povedlo podle posledních informací, takže my jsme spokojeni, byly samozřejmě nějaké problémy, ale to přichází s Dakarem normálně a, a naše obavy o tom, že ten Dakar bude velmi těžký, se naplnili, takže No to nejsou opravdu výživné. Ta etapa byla překrásná jako pro čtyřkolku, jak dělaná, jako, jo, ocejí palo to poměrně, protože jsme skoro 70 km ujeli za 4 hodiny, 13 minut to je taky velice, velice dobrý, A střídalo se tam takové rychlé úseky s takovými opravdu a úsekama, kde se vyjíždělo. A pro tu štyřkolku, pro ty některé motorky, to bylo jen tak tak na Dalo se to jet, prostě není to jenom jedna cesta, dá se vybrat více. Stop. A dneska už se dobře, tak jak včera, ale bohužel včera jsem dostal vojinu penalizaci, dneska jsem si ty body šestky waypointy hlídal, takže opravdu jsem je projížděl, takže bylo to rozježděný, ten terén už nebyl ideální, takže byl pomalejší, takže pro mě jsem se musel prodírat místo po místu, ale dovol jsem do cíle, jsem z toho nadšený a spokojený. Tapa probíhala ze začátku docela dobře, ale pak tam byly vysoké duny a, a drobe jsem se tam s ním prál, nemohl jsem vyjet z, z jedne, jeden výjezd a zablokoval mě tam drobe teda druhý čtyřkolká, takže jsme se tam zůstali na hraně duny společně, tak jsme si vypomohli, aby jsme se z toho dostali, a, ale u toho jsem si rozkrtu kombinézu. <laughs> kombinézu zalepím americkou páskou a bude to v pohodě. <laughs> Písky tady oproti africkém, co jsem měl zkušenost, tak jsou tvrdší a jezdí se po něj lépe, že vlastně se dá vyjet i takový kopec, který třeba v Africe bych si myslím, že nevyjel.